Світлі леї, то біль це бачила не раз. Коли нам гірко, ми йдемо до неї, і забуваємо її солодкий час. Дорожча за усіх ма Ведну любов, яку беру в дорогу, І доброту від матері дано. Куди б не йшла, тамуючи триваль, мені щоденний грі. Що мені щоденний гріх, Мамо, ти найдорожча за усіх. Мамо, тобі дезесенько вклонюсь Мамо, за тебе, Богу, помолюсь. Мамо, прийду я знов на твій путь. Хоча за усі